A partir desse exato momento começou a dos dois. que O é يمكلكم تقادو بيه إنتروات بإحترافية <hesitation> آه الزيت سميتو بانزوات كيقاد الزيتات كتنخارط معاهم كتن-, كتن... ديسكريبشن كريشن هنا كاين بزاف وكتختار اللي بغيتي هنايا كاين لا ستوب شوفوا هذا كتنا شويه ومن الاحسن ما تخلوش من التليفونات حيت شويه كيتعطل بعد ما دخلنا يمكن تشوف اللي راه السيت شويه صعيبه الخدمه ديالو كتجي لي هنايا الهاد اوبجيكت باش دير هنايا تيست باش دير سميت على شان ديالك هي المهمة تبدلها يمكن تشوف دابا مهم نقارنها مع الفوتو التو ديال ني دي معاكم ملي كتسالي كدير هنا دولاند ها هي هذه تصاعد فيديو